السلام عليكم شباب. الله يعطيكم العافية. كيف الحال ان شاء الله بخير. طبعا اليوم بدي افهمكم طاولة الصيانة كيف منفصلها كيف منشتغل عليها. طبعا طاولتي انا مكركبه كثير. وتعمدت انها تكون مكركبة عشان انت اه تشوف كم بتاخذ حجم كم بتاخذ كراكيب. كم بتاخذ كذا. فهذا الموضوع بهمك كثير. ركز معي بطاولة الصيانة اللي انا راح اعطيك اياها وافرجيك اياها مية بالمية بحيث انه انت تفصل نفسها. وهي القياسات بت يعتمد على الطول تبعك يعني انت طولك مترين بدك ترفع تزيد الكميه اللي انا راح اعطيك اياها انا طولي 178 178 هاي القياسات اللي عم بعطيك مناسبه ومريحه جدا لك هاي غرفه الصيانه بشكل كامل تمام مع الكرسي تبع الصيانه ومع كل شيء اللي انا برتاح عليه وبشتغل فيه لاحظ معي لاحظ الكراكيب اللي ماخذيتها الرف الفوقاني هذا شايفين قديش في كراكيب ملاحظين كل شيء انا فيه كراكيب راح اصور لك اياها ما راح انظف الطاوله نهائيا وانفرجيك قديش الكميه اللي اللي ماخذها كراكيب عندي بالاضافه للرف الثاني الرف الثاني حاطط عليه الكيس تبع الكمبيوتر وحاطت عليه الهوت اير الام ار وحاطط عليه الهوت اير الكويك والباور سبلاي والتيستر لنفك طبقات الايفون اكس وهون وهون بتحط الشاشات هاي انواع الشاشات العلب هاي كلها مليانه شاشات بالاضافه الى لاحظ الجرور اللي عندي هذا جرور للكراكيب كمان حاطين فيه انا اطلت كم يوم وشوفوا الكراكيب كيف صارت آه هون قواعد الشحن جميع الانواع هون كمان جارور ثاني للكراكيب، لاحظوا، وهي جارور ثالث هون كمان بتحط فيه كراكيبك وشغلك بحيث انه انت تكون منسق الامور مية بالمية. الان انا فرجيتك الرف الثاني وراح افرجيك الرف اللي بتشتغل عليه، لاحظ الرف اللي بنشتغل عليه، طبعا آه هاي كمان جارور وهذا كمان جارور، انت كفني صيانه بلزمك هاي الجوارير كلها. لازم كل هاي الجوارب تكون مأمنها وموجودة عندك على طاولتك. لاحظ عندي هون لما بدي اجي اقعد بده يكون عندي كمبيوتر. لاحظ عندي هون هاي شاشة الكيبورد هون والكاوي الاول هون والكاوي الثاني. هون بشتغل على المجهر. هون العدة شوف الكرك... الكركيب كيف بالضبط كل المحل تقريبا محل صيانة مكركب. الان انا بدي أعطيك القياسات اللي انت رح تمشي عليها. اول اشي لاحظ عندي هون. هاي المسافة ما بين الرف العالي والرف اللي تحته عندي تقريبا 32 وهو عالي كمان بس 32 يعني مناسب عرفت طيب بدنا اياه المسافة ما بين الأهم طبعا المسافه ما بين الرف العادي والرف اللي بشتغل عليه عندي 37 38 ملاحظين 38 هيك انا موصل على الجهه الارضيه طيب في عندي سماكه انا هون ملاحظ في عندي هون 3 سم 4 سم تقريبا هي السماكه وهي نفس السماكه هناك وهنا طب هي السماكه شو وضعها بدك تختصر هاي السماكه وتفصل النوع اللي انا شغال لك عليه ليش هلا هون قلنا المسافه اللي ما بين الرف اللي بنشتغل عليه والرف اللي بيجي فوقيه الهوت اير والعده تقريبا بروح لا اللهم صل على النبي يعني 38 تمام 38 ما بين هون وهون بتحط الضوء هون يعني مثل ما انت شايف هذا الضوء وانا شو مساوي حاطط له كرتونه هون عشان ما يعميني وانا بشتغل وانا بشتغل هون مشان ما يعميني لازم تحط له حاجز او يعني ما تضرب الضوء على وجهك الافوميتر انا حاطه معلقه هناك وفيه مرايه تعكس لي اذا انا بدي اشتغل على البورد بدي اشوف انه الجهاز اشتغل ولا لا احسن ما اقعد افتل على البورد هيك واقعد اسوي هيك اشوف اشتغل ولا لا، في مرايه بتعكس لك بالجنب الثاني بتعكس ايدك بتشغله اذا كانت الشاشه من الجهه الثانيه بيشتغل معك، تمام؟ طيب، هاي شغلات انا مسويها للتصوير بحيث انه اصور لكم واشرح لكم، لاحظوا المساحه عندي هون، خليني افرجيك، المساحه اللي بتعطيك من هون لاحظ من هون من الداخل، لاحظ عندي من من الس من الحيطه لعندي لهون قديش بدها تكون المسافه؟ عندي 50 سم، شايفين؟ 50 سم ساحة من جوا لبرا هيك بتكون يعني امورك فيك تخليها ستين فيك تخليها انت حر انا على ضياق المكان حاولت اختصر بقدر المستطاع الطاولة تبع الصيانة كيف انا بدي ارتاح عليها طبعا لازم تكون اكبر يعني لازم تكون سبعين سم عشان تاخذ كمان لسه كراكيب اكثر واكثر تمام طيب المسافة اللي هون كمان خمسين طبعا هناك خمسين وهون خمسين هون هيك بيجي خمسين. انا عاملها خمسين. انت عملها خمسين ستين سبعين. انت حر. انا بدي استفيد من ايش? من المكان. ما بدي اوسع على حالي واضيق المكان. ما عاد اعرف اقعد. المساحة اللي ما بين. اللي انا شغال فيها شباب هاي هي. هاي المساحة اللي انا بشتغل فيها. واللي انا قاعد فيها. تمام لاحظوا معي اذا اجينا على المتر بدنا نطلع شوف المتر كم معطيني معطيني 90 سم 90 سم هذا المكان اللي بقعد فيه كامل انا كامل 90 سم شايفين والمساحه اللي جوا 50 سم شايفين والمساحه اللي هون ما بتيجي 50 بتيجي اقل اللي هي 40 او 35 شايفين 40 سم واللي فوقها بتيجي 30 سم بتصغرها هاي اللي ماخذ الكراكيب كلها تمام؟ انت فصل على زوجك وعلى راحتك طيب بدنا نشوف انا كطولي مية وثمانية وسبعين قديش المسافة اللي ما بين الارض المسافة اللي ما بين الارض ما بين الطاولة كلها لاحظ معي لخمسة وسبعين تقريبا من اثنين وسبعين لخمسة وسبعين لانه فيه 3 سم تقريبا هون انت بتقيسها على المكان اللي انت بدك اياه وبتشتغل اذا كان مية يعني بالقياس هذا لاحظ اجري لاحظ على جري هون انا برتاح جاي بتدخل جوا واموري بالمية بدون اي مشكله بالاضافه اذا في حدا بده يساعدك بشغل بتحط هون بيقعد يشتغل هون وانت بتقعد تشتغل هون هي طاولتك خاصه فيك انت بتختار الطاوله المناسبه لغرفه الصيانه اللي انت بدك تشتغلها شباب اعطيناكم القياسات وكيف انت بدك تفصلها كيف انت بدك تشتغل عليها هذا اضبط قياس لطاوله الصيانه شايفين؟ هي طاولتي بشكل مكبر وهذا الكرسي موجود طبعا الكرسي بده يكون آه إله عجلات عشان تأخذ راحتك بالشغل مش كل شوي تقوم تنط مثل كأنه صابك إشي أو كهربت أو كذا شايفين؟ تتحرك بسهولة وما راحتك بدون أي مشاكل طبعا شباب هذا الفيديو أنا عملته على الناس المبتدئين اللي الخطوات هاي اللي انا عم بقول لك عليها. مثلا اي طاولة صيانة مش اي طاولة راح تنجاب وتحطها. طبعا شباب في شغلة مهمة. الطاولة لازم تكون عازل الكهرباء. يعني انت لازم تكون خشب. تمام? من الخشب. لازم تكون من الخشب. ما لازم تكون اي قطعة حديدية موجودة فيها. تمام? عشان انت في شحنات ساكنة موجودة معك. بكل البني ادمين. فممكن احيانا اذا بتحط ايدك على هيك. وفي عندك ارضي ملامس انت للارضي فاحتمال انه ياخذ ايش؟ ياخذ ارضي الطاوله انا عاملها حرف ال تقريبا شايفين كيف بتشتغلوا كيف انتم بتصمم انت وزوجك يعني لكن القياسات الاساسيه انا طولي 178 عندي هون الارتفاع 75 سم تمام وما بين هون وما بين هون يعني على راحتك مشان تسع شاشه مثل هاي يعني 24 25 بوزة لازم تكون 40 سم تقريبا اقل شيء 40 او 35 اذا جبت شاشه اصغر من هاي وانا المجهر عندي لسه بدي احفر له هون لانه جبته ما كنتش ماخذ القياسات اني احفر له بحيث انه يكون ماخذ ما راحتي عليه اكثر واكثر الجوارير اللي انا بستخدمهم لازم يكون على جنبك بالضبط الجوارير اللي انت بدك تشتغل عليهم تمام بالإضافة لعلب لازم عندك مثلا أنت فكيت جهاز هاي علبة أنا بدي أضيف بدي أضيف بهاي العلبة شغلات مثلاً الجهاز بحطه هون مع الشاصي والفريم والبطارية والقطع الكبيرة بحطه هون في عندك كمان هذا مكان ثاني بتحط براغي مثل ما أنت شايف هاي براغي تيجي لهون الفلاتات مثلاً فلاتة شحن فلاتة كذا بتشيل بتحط هون هذا الخط. حط مثلاً خط مثلاً كارد جارور السم مثلاً بطاقه السم أي شيء بتحط فيه وبتقفل عليه وبترجع تكمل شغلك. يوم. تمام؟ يعني لازم يكون عندك خمسه سته من هذه الامور اذا كان عندك ضغط شغل المهم شباب وبتحط بتحطه بالجارور لاحظ انا عندي هون اجهزة وعندي علب كثيرة وعندي لاحظوا هاي العلبة هاي خاصة هاي جهاز لزبون كامل وهاي هون شو حاطت حاطت جارور مع البراغي عاكسهم لانه البراغي هون بيركبوا شوفوا البراغي هون بيجوا قياسات اذا كان براغي ايفون مشان ما اخربط بتحط برقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاث ورقم كذا يعني بتظبط امورك على هذا الوضع. وحتى هون شوفوا هذا جهاز ثاني يعني في اجهزه لسه انا بدي اشتغل فيها فلما عطلت اه تكركبت يعني بصراحه تكركبت وكثير في عندي شغل شباب هذا الوضع تبع طاوله الصيانه بتمنى انكم اه تكونوا استفدتوا واللي بده اي سؤال يكتب لنا ان, ان شاء الله بالتعليقات او بالمجموعه اللي رح ننشاها بحيث انه اه نرد عليكم بسرعه وتكون الامور طيبه للجميع ومفهومه وواضحه الله يجزيكم الخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته